Сьогодні ми тестуємо ось такий винахід. Це Google Glass – розумні окуляри. Ми знайшли у Львові компанію, яка розробляє програми під Google Glass. А також купила декілька екземплярів для своїх працівників, які стали учасниками програми Glass Explorer і отримали інвайт від розробників. Остап Андрусів, R&D-інженер компанії Alex, розповів про враження від користування таким девайсом. Дуже двоякі враження. З одного боку, вона ж таки дуже нова, цікава і а з іншого боку, воно ну, дуже старе. Я... Мені складно повірити, що Google ну, випустить їх в такому форматі, в якому вони є зараз. Перше, це турбує батарейка. Ну, воно тримає так один день, якщо ним не активно користуватись, кілька годин, якщо ним активно користуватися. Якщо знімати відео постійно, то якщо все буде добре він не перегріється, а, батарейка отримує 40 хвилин. Це так активного, постійно включеного стану. Друга проблема це перегрівання. Ну, він дуже сильно гріється. Uh. Третя проблема це voice recognition. Майже вся інтеракція відбувається голосом. Ну, він не завжди може розпізнати те, що ти йому кажеш. Наприклад, українські будівлі ну, він не розпізнає, бо він зараз працює тільки з англійською мовою. А абревіатури він не може розпізнати, тому що ну, він розпізнає тільки там дуже загальновідомі абревіатури і по трохи ну, вводити так само, поки що не вмію. Ну, побачимо, що в Google собирають. Mm. Взагалі, фотографію можна відразу зашарити на Google+, Facebook, Twitter, mm. де завгодно. Наприклад, чиїх діти, сказати «Окей, okay, глас, take a picture», «Окей, okay, глас, share with everyone. От я голосом зробив фотографію і зашарив її десь на якийсь альбом свій навернути. На в окулярі є адміністративний інтерфейс на сайті Google, де ти е, кажеш, до якого Facebook-аккаунту його прикрутити до якого Google Плюс аккаунту. І там же з ним можеш сюди. Ну, можеш спробувати зробити фотографію. Але насправді е, ну, не дуже добре видно в цей проектор, міні-проектор. <кіння> Щойно ти зробила фотку кліпанням ока. Ага. <різвіст> <різвіст> <різвіст> Проведи пальцем зверху вниз, це кнопка back, отак ага. В нього є ще одна функція. А ти, ти спостерігаєш сп... за тим, що я роблю? Так, я бачу, що ти робиш. <різвіст> ну, щоб бачити, як тобі допомагати виходити зі спресі. Суть така, що... <круто> Ти можеш зробити фотографію кнопочкою, яка тут, там в секунді. Ти можеш робити фотографію кліпанням ока, просто підморгнувши. В тебе дуже добре виходить. <хорошо> Бо часто воно не спрацьовує на людей. Крім того, можна робити фотку голосу, але це найдовший варіант. Кейт Лас, який піч чи ките. Можна, якщо б сподобався якийсь хлопець, то підвернути йому якось отак і зробити його фото собі на згадку. Ці окуляри мають ось такі додаткові скельця. Це сонцезахисні, але є і е, прозорі, е, для того, щоб вони виглядали абсолютним дивоком з окулярами і не лякали людей десь в тролайбусах. Тому що е, без е, складу вони виглядають трохи дивно. Насправді і не всі люди звикли до таких технічних новацій. Також і додатково до них навушники, оскільки звук через окуляри передається вібраціями в голову і це трохи лоскотно і а, насправді не дуже звично. Тому можна використовувати ось такий міні-навушник. Заряджати ці чудо-окуляри можна звичайно в USB. Ось він виглядає отак, тут є в нього вхід і через звичайну розетку їх можна підзарядити в, в будь-якому місці. Для того, щоб ваші окуляри були в безпеці, до них є такий ось чохол. Він з такої приємної матерії, але ось тут він доволі твердий і захищає, в принципі, окуляри від будь-яких пошкоджень. Ну і, власне, це вся комплектація Google Play. Активовувати окуляри можна двома способами. Наприклад, закинувши голову в лотан, або ж можна просто по... доторкнутися до панелі ось тут збоку, і теж він таким чином активується. З'являється основне вікно, на якому пише OK Glass, і з'являється функція голосової команди. Зараз я можу сказати OK Glass, Take a Picture. Бачимо, що дуже легко за допомогою голосу можна зробити фотографію. Окей, клас? Прикорди відео. Ось і пішов зараз відео. Усе, що я бачив. Відбулося всього-навсього 10 секунд. На жаль, і ось відео добігає кінця. Повертаємося назад. Для цього треба провести по панелі зверху вниз, і ми знову потрапляємо. Ось ці ці гликонечки. праворуч у нас те, що ми робили останнім часом, це відео, фотографії, ну і вже різні команди, які ми йому задавали. Чим нафаршировані окуляри можна прочитати на багатьох сайтах, але все-таки на основних моментах варто заакцентувати увагу. Отже, якщо говорити про технічні можливості цього девайсу, то один із основних елементів – це ось цей маленький екран, який, по суті, є міні-проектором з екраном з розширенням 640х360 пікселів. Пам'ять окулярів 16 гігабайт, але використовувати можна з них тільки 12. Оперативної пам'яті є 1 гігабайт, але для програм можна використовувати трошки більше 600 мегабайтів. Google Glass передає також і звук, але він передається вібраціями в кістку. Тому довго говорити по Google Glass незручно, отже лоскотно. Насправді Google Glass не є поки самостійним гаджетом і замінити ним смартфон не вийде. Навіть навпаки, бо без допомоги смартфона окуляри виконують дуже мало функцій і не здатні підтримувати більшість програм. Тож фактично це є тільки пристрій доповненої реальності, який швидше реагує на команди і виконує свої функції, але не має чогось принципово нового. Звісно, дивитися на світ стало цікавіше, бо ви без проблем можете зафіксувати унікальні моменти життя, швидко визначити своє місце знаходження, прокласти маршрут чи перекласти іноземний вказівник. Але це все перестає бути доступним, якщо поблизу немає точки Wi-Fi, а ваш смартфон на базі Android розрядився. Загалом враження від користування таким девайсом доволі позитивні, і якщо ви любите збирати технічні новинки, то такий винахід вам сподобається.